Благодійний забіг розпочинається з академічного кросу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Свою дистанцію в один кілометр подолав ректор академії Олександр Луцький. Біля фінішу його зустрічають оплесками. Вручають медаль та ділиться враженнями від дистанції. Позитивні. Це треба робити щоденно, мабуть. Писняний крос, каже ректор академії Олександр Луцький, передбачений освітньою програмою. Ми сьогодні провели забіг в підтримку наших прикордонників, військовослужбовців, які виконують або готуються до виконання бойових завдань на сході та півдні нашої країни. Академічний крос доповнили дорослі та дитячі забіги, в яких вперше беруть участь Ігор Драчук разом із сином. Тільки вчора дізналися, що буде проходити цей забіг у нашому місті Хмельницькому, Тому разом з сином вирішили підтримати нашу державу Україну та наших захисників, які захищають нас там, а ми будемо підтримати їх звідси учасниця забігу Галина каже, не уявляє свого життя без спорту, так як працює фітнес-тренеркою. Біжу з якою метою, з метою, як і всі інші біжають, з підтримки наших військових, наших воїнів, адже завдяки їм ми такі заходи і, і нашими спільними зусиллями йти до перемоги. Не вперше бере участь у благодійних забігах хмельничанин Денис Піменов. Каже, в повсякденному житті займається бігом. Вже маю десь три чи чотири медальки, от приблизно таких от забігів. Це буде ще плюс одна медалька в доробку. Максимально, як от було б сіханук і пробіг, марафон – це 42 кілометри. Да, сам собі бігав, пожалів декілька разів, але але доповз назад. Забіг організовано на підтримку бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон гвардії наступу, розповідає голова громадської організації Підтримка України Олександр Вербіцький. Ми отримали запити від підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, який входить до гвардії наступу, на закупівлю тепловізорів, моніторів а також планшетів, які використовуються для оборони. І в принципі, ми вже купили два тепловізори, купили два монітори, купили три планшети. Ще думаю, що ми дозбираємо десь до 100 тисяч гривень і також вже у їхній потребі придбаємо то обладнання, яке їм буде на той момент більше потрібно. Олександр Вербіцький говорить, у забігу міг взяти участь кожен охочий. В даному заході зараз бере участь більше, ніж 1375 чоловік. На даному етапі в нас зареєстровано. Велика частина зареєстрована онлайн. Ми їм відправили стартові та медалі завчасно, для того, щоб вони пробігли та відмітили всі сторіс. Велика частина, як ви бачите, біжить курсантів та військовослужбовців Національної академії Державної попередньої служби України, а також цивільні люди, які вирішили вперше в житті і мають змогу долучитися до кросу прикордонників та пробігти цю славнозвісну дистанцію три або 1 кілометр. Перед стартом усі учасники забігу розпочинаються під музичну руханку. На 100 Шикуються біля старту і розпочинають забіг. Оке! За словами організатора заходу, всього у забігу взяло участь близько півтори тисячі осіб. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.